Obožavate pse, ali često radite i nema vas kod kuće. Samostalni kućni psi su idealni za vas, zašto? Određenim pasminama pasa lakše pada sa moća i u ovom videu želim izdvojiti upravo takve pse. Prije nego krenemo s listom, ako ste novi posjetitelj na kanalu pozivam vas da se pretplatite i tako podržite kanal. Sada slijedi lista top 10 pasmina pasa koje mogu ostati same kod kuće. Na desetom mjestu listi nalazi se pasmina pasa Basset. Basset psi su prijateljski i naprosto obožavaju djecu, druge pse i ljude. Osim prijateljske nastrojenosti kod ovih pasa prevladavaju još dvije karakteristike koje ih čine dobrim psima za kod kuće samostalno, koje? Basset psi su prijateljski nastrojeni prema svima, tvrdoglavi, zaigrani, predani, uporni i nježni. Karakteristike koje prevladavaju kod ovih pasa su tvrdoglavost i ujenost. Zbog ovih karakteristika lakše će podnijeti samoću, ipak podnose samoću na kraće vremenske periode. Ako ostaju kod kuće sami duži vremenski period poput cijeloga dana tada mogu postati destruktivni. Na devetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Bosnanski terijer. Bostanski terijer je lijepi, nježni i prije svega dobar kućni ljubimac koji želi udovoljiti svojim vlasnicima. Upravo zato nose naziv američki gentleman. Bosnanski terijeri su inteligentni, prijateljski, živahni i nježni. Radi se o tih malim psima koji se jako malo linjaju i dobro se nosi sa samoćom. Dobri su psi za početnike, život u i kući te osim djece mogu biti dobri kućni ljubimci za umirovljenike. Ipak zahtijevaju svakodnevnu fizičku aktivnost tako da je morate pružiti dovoljno fizičke stimulacije. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Engleski bulldog. Engleski budok je pasmina pasa koja je poznata po neaktivnosti, tvrdoglavosti i ljenosti. Njima spavanje po cijele dane na kauču ili krevetu ne predstavlja nikakav problem. Engleski budozi su tvrdoglavi, dobri, prijateljski i društveni. Također osim neaktivnosti oni nisu pretjerano bučni, s nekoliko češnje na tjednu ne ostavljaju previše dlaka i izuzetno se lagano prilagođuje životu u gradu i selu. Sve ove karakteristike čine ih odličnim samostalnim kućnim psima. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa kineski Šar-Pei. Kineski Šar-Pei psi su izuzetno neovisni psi koji vole samostalno razmišljati i raditi ono što žele. Često i vlasnici diljem svijeta navode kao najmanje omiljene obiteljske pse, zašto? Kineski Šar-Pei psi su oprezni, tihi, predani, neovisni i zaštitnički nastrojeni. Ovi psi dobro podnose neovisnosti sa moću te ih možete ostaviti duže vremena u kući samostalno. Ipak, vrlo je važno da budete dobar vlasnik u ranoj dobi. Radi se o izuzetno zahtjevnoj pasmini pasa kojima treba dobar asertivni vlasnik za kojeg će se posebno vezati i prihvatiti ga kao vođu. Na šestom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Laza apso. Laza Apsu su malini psi koji su se u prošlosti koristili kao mali psi čuvari. Danas su oni odlični obiteljski psi, ali opet na svoj način neovisni. Lazla psu psi su prijateljski nastrojeni, smireni, oprezni, poslušni, predani, pametni i hrabri. Iako imaju tendenciju za lajanje u zaštnječke svrhe, oni su smireni maline psići koji se jako slabo linjaju, ne suine i izuzetno se dobro prilagođuju životu u malom prostoru poput kuće i stanova. Uz sve ove karakteristike također su neovisni i mogu ostati kod kuće sami duži vremenski period. Na petom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Shiba Inu. Shiba Inu je mala japanska pasmina pasa koja je poznata po vatrenoj osobnosti i danas služi prvenstveno kao kućni ljubimac. Shiba Inu psi su samouvjereni, neustrašivi, šarmantni, oprezni, vjerni i oštri. Ovi psi odlično podnose sa moću, dobri su za početnike i lagano će se adaptirati na život u kući i stanu. Jedini problem je što nisu najbolje prijateljski prema drugima i imaju izraženi lovački nagon. Imaju veću tendenciju za lajanjem i zahtijevaju fizičku aktivnost. Na četvrtom mjestu liste se pasmina pasa Basenji. Basenji je najstarija pasmina pasa na svijetu koja se u prošlosti koristila za lov, ali danas ih njihove odlične karakteristike za stan i kuću čine vrlo primamljivim izborom za kućnog ljubimca. Koje karakteristike? Basenji psi su inteligentni, znatiželjni, energični, razigrani, ljubazni i oprezni. Prethodno navedene karakteristike ne navode njihove posebne prednosti za život u stanu i kući. Ipak činjenica je da se Basenji psi ne linjaju, ne laju, ne smrde i zahtijevaju minimalno održavanje dlake, zvuči dobro zar ne? Također, oni su izuzetno neovisni psi i mogu podnijeti samoću. Ipak ako ga ostavljate vani pripastite da dvorište bude ograđeno kako ne bi odlutali. Sada je top 3 pasmine pasa koje mogu ostati same kod kuće, pa krenimo. Na trećem mjestu liste najsamostalnijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Vidraš. Vidraš psi potiču iz Engleske i radi se o izuzetno ugroženoj pasmine pasa. Ovi psi su izuzetno dobri kućni ljubimci i ulože se veliki napor kako bi im se populacija povećala. Vidraš psi su temperamentni, prijateljski, ljubazni, zaigrani i bučni. Ovi psi ne vole najbolje život u stanu i malom prostoru ali obožavaju život u kući s dvorištem. Oni nemaju nikakvih problema sa samostalnošću. Ipak ako ih ostavite same dugo vremena oni će pronaći razne načine da se zabave što uključuje kopanje i uništavanje biljaka. Na drugom mjestu liste najsamostalnijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina patuljasti šnaucer. Patuljasti šnaucar je pasmina pasa poznata po osobnosti koja nadmašuje njihovu fizičku veličinu. Vlasnici ih naprosto obožavaju i nalaze se uvijek visoko na ljestvicama popularnosti. Zašto? Patulja slišnaucar psi su prijateljski nastrojeni, inteligentni, neustrašivi, poslušni, duhoviti i oprezni. Vlasnici ih obožavaju jer vole biti u centru pozornosti te će svojom energijom i nepodopštnjama zabaviti vas i cijelu vašu obitelj. Ipak, radi se i o samostalnim kućnim psima. Naime, oni dobro podnose samoću i izuzetno se dobro adaptiraju na život u kući i malom prostoru, jako slabo se linjaju, ne i nemaju pretjeranu tendenciju za lajanje. Sve ove karakteristike svrstaju ih na visoko drugo mjesto liste. Sada slijede najsamostalniji kućni psi na svijetu, spremni? Najsamostalniji psi na svijetu su psi pasmine Ćao Ćao. Nezamjenjivi mali lavić Ćao Ćao je poznati, ponosni i prije svega neovisni kućni ljubimac. Jedino dobar vlasnik uspije pridobiti ovi psiće da budu vjerni i dobri kućni ljubimci, zašto? Ćao Ćao psi su tvrdoglavi, povućeni, neovisni, odani i tihi. Po prirodi ovi psi su izuzetno samostalni i samoće im jako dobro odgovara. Oni su povučeni, tihi, tvrdoglavi i ne žele slušati nikoga. Ipak, neovisnost ih čini najmanje ranjivima na anksioznost. Ćao pas može ostati sam kod kuće i neće imati potrebe za društvom. Uz to, radi se o psima koji se ne linjaju, jako malo sline i nemaju preveliku želju za fizičkom aktivnosti. Iako Čao Čao psi mogu biti sami, nemojte ih ostavljati konstantno same. Koji je razlog? Radi se po prirodi presamostalnoj pasmine pasa i potrebna im je konstantna posvećenost kako bi postali dobri kućni ljubimci. Zašto sam izradio listu top 10 pasmina pasa koje mogu ostati same kod kuće? Određene pasmine se jako vežu za vlasnika i traže konstantnu posvećenost. Riječ je o psima koji će uz nedostatak pažnje biti anksiozni, destruktivni, nezadovoljni i depresivni. Samostalnim kućem psima nije potrebno posvećivati previše pažnje i upravo zato su idealni za određene vlasnike, koje? Ovi psi dobri su za vlasnike koji rade i ne stignu se posvetiti svojim psima, traže pasmine koje zahtijevaju manje brige i češće napuštaju kuću na duži vremenski period. Ipak, znajte da su psi životinje koje su živjele u čoporu te će čak i najsamostalnijim psima biti potrebno vašoj društvu. Dakle ako se ne želite posvetiti psima nemojte ih nabavljati. Samostalni kućni psi su idealan izbor za vas ako radite često odlazite i jednostavno se ne možete konstantno posvećivati svojim kućnim ljubimcima. Također izdvojene su pasmine s raznim karakteristikama. Naime, svaka pasmina je specifična na svoj način i posjeduje određene karakteristike koje mogu više ili manje odgovarati. Izbojene su one najbolje s obzirom na karakteristiku samostalnosti, a daljnji izbor je na vama. Pogledajte sve karakteristike pojedne pasmine pasa i odlučite sezonu čilan karakteristike najviše odgovaraju kako biste vi bili zadovoljni sa svojim psima, ali i psi s vama. Ako sam propustio određene pasmine, imaš prijedlog ili želiš podijeliti s nama neke informacije, svakako te pozivam da ostaviš komentar.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 Sačuvajmo naše kuće ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!